E aí, títubeiras e títubeiros, se preparar os vosos vídeos. Canto me alegra porque eu teño a jada de velos, lembrade coidar todas as cuestións técnicas, especialmente a calidade lingüística, pois pues a palabra vai ser unha das ferramentas de comunicación máis importante das vosas obras. Dedicado un tempo a revisar ben o vosso texto, e non teñades vergonha por consultar dicionarios, gramáticas, que temos na rede. Non bajo continuamente. Xa sabedes, ninguén non teo aprendido. E tu vida é un dos primeiros pasos para aprender e mellorar. Amú! Non esquezades, consultar os recursos que tedes na descripción deste vídeo. Poden axudarvos para mellorar a calidade das vosas obras.